الحرب السرية بين ايران واسرائيل بدأت من سنوات بسبب البرنامج النووي الايراني اللي اسرائيل بتعتبره تهديد وجودي لها لكن في 2010 دخلت الحرب دي منعطف خطير جدا اسرائيل استخدمت فيروس اسمه استاكس نت اللي تسبب في اعطال في اجهزة التخصيب النووي الايرانية ريت اسرائيل وقفت لحد كده ده كمان بدأت عمليات اغتيال علماء الذره الإيرانيين وكان أبرز العمليات دي اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة القياد البارز في الحرس الثوري الإيراني ورئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية واللي يعتبر واحد من أبرز مطور البرنامج النووي الإيراني اللي كان على قائمة أهداف الموساد لسنوات طويلة العملية دي تحديدا ولعت الدنيا في إيران إزاي إسرائيل تدخل العمق الإيراني وتنفذ عملية اغتيال وتخترق كل الحواجز الامنيه الايرانيه وكمان تدخل اسلحه الاغتيال اللي وزنها اكتر من طن وفي قلب ايران تغتال ابرز علماء الذره اللي ايران بتوفر لهم اعلى مستويات الحمايه عشان كده ايران ما وفي شهر 7 من عام 2021 نفذت ايران هجوم على ناقله نفط اسرائيليه واللي ادى الهجوم لمقتل فردين من طاقمها طبعا دخل الجيش الاسرائيلي وبشكل غير مسبوق يكثف مناوراته اللي بتحاكي مواجهه على عده جبهات الغريب في المناورات إن جيش الاحتلال أجرى مناورات في بلدات عربية تحاكي توغلا بريا في قطاع غزة وجنوب لبنان، وكذلك اندلاع اضطرابات بالداخل الفلسطيني والضفة الغربية في حال نشوب حرب على إحدى الجبهات زي اللي حصل خلال العدوان الأخير على غزة والمواجهات الواسعة في مايو 2021. ويبقى هنا سؤال هل إسرائيل تخوض حرب على عدة جبهات عام 2022؟ كل التقديرات والتحليلات الأمنية الإسرائيلية بتقول إن فصائل المقاومة المسلحة على مختلف الجبهات خصوصا حزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي غير معنية بالتصعيد إلى حد المواجهة الشاملة مع إسرائيل لكنهم رجحوا أن أي تصعيد ممكن يتطور إلى حرب على عدة جبهات في حال وصل التوتر بين إيران وإسرائيل على خلفية المشروع النووي الإيراني إلى حد الصدام والمواجهة العسكرية لكن هل استهداف إسرائيل للمشروع النووي الإيراني تهديد جدي ولا مناوره سياسية؟ خليني أقول لك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت قال إن إسرائيل تتبنى في التعامل مع إيران استراتيجية الإختبوت استراتيجية الاخطبوط دي بنت وضح وقال إن إسرائيل هتستهدف رأس الاخطبوط أي إيران وليس أزرعه يقصد طبعا اذرع ايران الاقليميه. كمان في اجماع اسرائيلي على ان برنامج ايران النووي هو اخطر تهديد لاسرائيل وامنها القومي، وعليه فاسرائيل بتقول انها قد تضطر لاستخدام الخيار العسكري ضد المنشات النوويه الايرانيه منفرده، يعني مش هتنتظر اسرائيل الدول العظمى امريكا والاتحاد الاوروبي تجري اتفاق نووي مع ايران ام لا، طب ازاي اسرائيل بتحضر نفسها لمواجهه شامله على عده جبهات؟ المناورات الاسرائيليه المكثفه اللي بتحاكي حرب على عده جبهات بتعكس استعدادات اسرائيل واسرائيل بتشتغل على جانبين اولهم تعزيز المنظومة الدفاعية والصاروخية لحماية الجبهة الداخلية والتاني تعزيز قدراتها الهجومية لكن هل الجبهة الداخلية الاسرائيلية تقدر تتحمل حرب شاملة؟ انا مش هجيب كلام من عندي أنا هنقل لكم كلام لباحثين إسرائيليين واللي وصفوا الجبهة الداخلية بالهشة وغير المجهزة بما فيه الكفاية لحرب متزمنة على عدة جبهات وقالوا كمان إنها غير محصنة من هجمات صاروخية قد تطال الأهداف الإسرائيلية اللي توقع تعرضها للهجوم وده لأن سيناريو سقوط آلاف الصواريخ الموجهة عن بعد من إيران والعراق وغزة ومن مختلف الجبهات في العمق الاسرائيلي هتكون كارثه للاحتلال اللي بيعاني اصلا حاليا من نقص في الملاجئ والبنيه التحتيه الصحيه وكلنا شفنا معركه سيف القدس اللي فاتت وازاي المقاومه الفلسطينيه كبدت اسرائيل خسائر فادحه وافشلت منظومه القبه الحديديه اللي كانت فخر اسرائيل طب ايه الوضع في الجانب الايراني في ايران اعلن قائد القوات البريه ان الجيش الايراني هيسوي تل ابيب وحيفا بالارض عند ارتكاب العدو لاي حماقه وقال ان تل ابيب وحيفا تحت مرمى طائرات المسيرة وصواريخ القوات البرية وان جميع الوحدات التابعة للقوات البرية بيتم تزويدها حاليا باسلحه ذكيه وبعيده المدى. طب امريكا فين من الكلام ده؟ وايه موقف واشنطن من التصعيد الاخير؟ طبعا واشنطن الحليف الاستراتيجي لاسرائيل حملت ايران مسؤوليه عدم التوصل الى حل بشان احياء الاتفاق النووي الايراني، وقالت ان مطالب ايران برفع العقوبات الامريكيه تمنع احراز اي تقدم، وقالت الولايات المتحده ان على ايران اسقاط مطالب رفع العقوبات لان دي المطالب اللي بتمنعنا من التوصل لاتفاق، يعني بالبلدي كده عايز تتفق معايا تحت العقوبات او مفيش اتفاق وطبعا العقوبات الاقتصادية الامريكية سببت ازمة اقتصادية كبيرة جدا لايران وزادت من الغضب الشعبي الايراني لان الشعب الايراني بيعاني من تبعات الازمة الاقتصادية اما بالنسبة للاتحاد الاوروبي فهو بيستخدم اسلوب مختلف شوية عن الولايات المتحدة في اخر تصريح ليه صرح مسؤولين في الاتحاد انهم بيشعروا بقلق عميق من ان طهران اتخذت سلسله من الاجراءات اللي بتتعارض مع الاتفاق النووي المبرم ما بين ايران والقوى العالميه، وطالب الاتحاد الاوروبي طهران بالامتناع عن اي خطوات تصعيديه اخرى والرجوع عن جميع الانشطه اللي بتتعارض مع الاتفاق النووي، واكد الاتحاد انه ملتزم بدعم التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي. في الختام من المؤكد ان اي حرب بين اسرائيل وايران هتكون دموية ومكلفة للطرفين وما حد يقدر يتوقع نتيجتها وممكن إسرائيل يكون في ايدها قرار بدء الحرب لكن بالتأكيد مش في ايدها قرار إيقافها واللي مستحيل إسرائيل تتحمله هو حرب طويلة الأمد عشان كده إسرائيل بتفكر ألف مرة قبل ما تتخذ قرار الحرب ضيف إلى كده وجود جبهة إسرائيلية داخلية هشة وعدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقرار الحرب على إيران حالياً على الجانب الإيراني، إيران أنهاكتها الأزمة الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية، وده أدى لغضب شعبي كبير جدا بسبب الأزمة دي، فمش هتقدر تغامر بقرار الحرب على إسرائيل وتدخل في حرب هي بغنى عنها حاليا. فكل الأدلة والمؤشرات بتقول إن الأحداث الحالية رغم تصعيدها من الطرفين، إلا أنها هتظل مناورات سياسية. ومش هتصل إلى حد الصراع العسكري إلا في حال وجود تغيرات جوهرية في الموقف الدولي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه قرار الحرب على إيران وأظن أن الأمر ده من الصعب حدوثه وده في ظل الأحداث الحالية طبعا على الساحة الدولية والحرب الروسية الأوكرانية وهنا بينتهي تحقيقنا ونقابلكم في تحقيق جديد مع المحقق السياسي كل أربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة كونوا في الموعد في أمان الله